دف com! is me. انا متغيرتش ولا حاجة وما تسألينيش عن اي حاجات مش محتاجة كل الموضوع ان انا مخنوق وما تخافيش انا لسه جنبك ومعاكي وما تدي